Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Юля і це моє перше вишивальне відео. Чесно кажучи, ще до нещодавно я навіть я не могла, що колись наважусь на те, щоб знімати відео, але як то кажуть, ніколи не говори ніколи, тому спочинем мене. Але перш ніж розпочати про вишивку, я би хотіла сказати декілька слів про віну в Україні. Для мене війна розпочалася ще у 2014 році і, незважаючи на все почути, побачене і пережити, те, що сталося у лютому цього року, стало суцільним шоком, жахом і болем, який, на жаль, продовжується по сьогоднішній день. Російська Федерація – це держава-агресор, держава-терорист держава загарбник, і, на жаль, у українського народу немає іншого виходу, крім як боротися, боротися за свою незалежність і свободу. Я дуже вдячна всім, хто бореться, я дуже вдячна всім, хто допомагає боротися, я дуже пишаюся українським народом, його здатністю згуртуватися важку годину, мужністю, витримку, силою духу. Такий народ заслуговує на обов'язкову перемогу і на краще майбутнє. Я впевнена, що Україна обов'язково переможе, тому що Україна бореться на стороні добра, добро завжди перемагає. Залишається тільки молитися і робити все можливе для того, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу. Отже, все буде Україна. І ще раз дякую усім. Отже, тепер про вишу я би не назвала себе моновишувальницею, але мені важко назвати себе багатопроцесною вишивальницею, тому що зазвичай я вишивала один великий дизайн, і це могло бути декілька маленьких по типу Міл невеличкий примітив чи сендр. І то я намагалася їх закінчувати один за одним. Але враховуючи мій досвід перегляду вишивальних відео, я для себе відмітила, що мені цікавіше дивитися саме ті відео, де показують. Декілька дизайнів розповідають про різноманітні матеріали, тому я вирішила розпочати одночасно багато нових дизайнів. Тобто це буде для мене такий своєрідний челендж, але і зйомка відео – це теж своєрідний челендж. Скоріше спроба повернути себе до вишивки, тому що, на жаль, я останнім часом не вишиваю. І враховуючи те, що у 2014 році я втратила хобі, яким на той час займалась, так і не змогла повернутися повноцінно до того. А саме вишивку я би не хотіла втратити, тому що це доволі яскрава і різноманітна частина мого життя. Тобто це спроба, спроба переформатувати все те, що руйнує зсередини, всі ті почуття від побаченого жахіття, від страху, від постійних переживань, від волю, втрати і це своєрідна спроба поміняти негативні емоції на емоції позитивні. І я сподіваюся, мені це вдасться, і я таким чином зможу собі допомогти. Але якщо при цьому всьому я допоможу ще комусь, це буде тільки подвійна радість і позитив. Адже саме цими емоціями харчуються сила добра, які нам допомагають. Отже, як я вже сказала, я планую розпочати одночасно багато нових дизайнів. І зараз я буду показувати, що я підібрала, і що планую розпочати найближчим часом. Перший дизайн, який я хотіла розпочати, це буде ось такий набір від компанії Mill Hill North Pole Delivery. Такі яскраві різдини Санта. Саме на часі їх вишивати і прикрашати Будинок до свят, я впевнена, що вишити їх можна доволі швидко, тому що тут майже і немає вишивки, але дуже яскраві такі і цікаво буде спробувати. Я планую вишивати саме на перфорованому папері, тому що я люблю вишивати на папері і завжди віддаю перевагу вишивці саме на ньому. Отже, і мені подобається, як виглядає, тим більше, що тут такий цікавий синій колір. Ось такий красивий. Тут всі стандартні матеріали. Ось такі. такий бісер, теж яскравий, роздвяний. Це ялинково-сніжний, я б назвала такий. Це для гірлянд такий яскравий. Також ось така зіронька як прикраса і також різдвяні кольори ниточок DMC Отже, ось такий перший претендент на те, щоб розпочати, я впевнена, що навіть перший претендент на те, щоб закінчити Дизайн невеликий хоча ні, мені здається в мене я вибрала щось ще менше і ще швидше можна вишити, отже, ось такий Набір від компанії MilHill. хотілося б розпочати найближчим часом ось так наступний дизайн який би я хотіла розпочати це ось такий Hummingbird's Garden by Samplers Not Forgotten дуже красивий яскравий дизайн дизайнера в цій серії є ще декілька схожих, але цей мені подобається, найбільше і саме з нього я би хотіла розпочати. Отже, садочок Колібрі. Я не зразу зрозуміла, де ж тут Колібрі. Але коли придивилась, побачила ось тут пташечку. І вона мені більше схожа на Голубку, ніж на Колібрі. Але подивимось в результаті, що з цього вийде. Загалом мені здається, що прев'ю не дуже доброї якості і зараз я розповім, чого я так вважаю Отже, ось такий яскравий дизайн дуже мені подобається Ну, як і все, що я вибрала для того, щоб розпочати Отже, листочок з рекомендованими матеріалами Дизайнер рекомендує 36-й каунт Color Beige by Works. І тієї ж компанії ниточки. Я не стала навіть шукати рекомендовану тканину, тому що для себе я вирішила зразу, що я хочу взяти щось е, світле, щоб яскравість ниточок була ще краще, видніша, ніж на такому сіробатому відтінку, тому що. Саме бейч, мені здається, він такий сіруватий трошки. Зараз розповім, що би я хотіла замінити і що мені не подобається. Ось такий список рекомендованих ниточок. Ось ці кольори, які йдуть в зелених, золотавих відтінках, бірюзових, мені дуже подобаються, вони залишаються. Для квіточок, які використовуються в е, темний колір ось цих квіточках, е, йде в рекомендації ось такий колір Red Pear, де він в мене є, я його знайшла. Цікавий такий яскравий колір, до речі, дуже гарний, мені подобається, його я залишаю. Далі рекомендація дизайнера наступний колір після Red Pair йде ось саме ось цей. Я була дуже здивована, коли побачила цей відтінок. Це звичайний ось такий бежевий відтінок тіла, який, на мою думку, зовсім не підходить до того, що я бачу на прев'ю. Тому що саме прев'ю це плавний переход від темно-рожевого до світло-рожевого. Ну, ніяк не бежевий відтінок. Ну, і тому я недовго думаючи стала шукати заміну. Все, що я змогла підібрати, це ось такий Charlotte Шарлотт І Я не впевнена, що я буду використовувати саме його, але в мене немає іншої альтернативи, поки я маю тільки такий і ось такі переходи але мені здається це набагато краще і навіть збігається з тим, що я бачу саме на прев'ю далі колір, який саме світлий по ключу це ось такий Pitch Fuzz по назві вже зрозуміло, що Pitch це персик це теж відтінок бежевого світлий я навіть не стала його шукати, тому що я одразу знала, що я не буду його використовувати Тому, пошукавши в себе в запасах, я знайшла ще ось такі відтінки з самих світлих рожевих І, скоріше за все, я буду щось використовувати з цих Можливо, щось буду вирізати звідси Частинку світліших може із цих А може ще щось знайду, я не знаю Ось. Але те, що рекомендував саме дизайнер Не дуже мені сподобалося І прийшлося думати і щось швидко міняти Тому що розпочати хочеться, хочеться його вишити Подобається мені але не з рекомендацію рекомендацією від дизайнера. Я була дуже здивована, тому що саме зелені відтінки і ось ті синенькі дуже гарні. Гарно підібрані, гарні між собою, а от з рожевими щось якось не склалося. Більше особливо тут нема про що розповідати, звичайно. Звичайний білий льон з 36 каунту і ось такі ниточки, які я підібрала. Буду пробувати і подивимося, що з цього в мене вийде, коли я хоч трошки вишию і буду бачити, що виходить в результаті з моїми замінами чи з моїми підборами. Я ось так. Ось такий чудовий семплер. Ще раз покажу прев'ю. Планую розпочати. Далі у мене є ось така серія із чотирьох дизайнів від дизайнера Нора Корбет. Це такі стільчики. Перший Ось такий блакитний стільчик, він мені, до речі, подобається найменше Саме з нього я б хотіла розпочати Взагалі, мені здається, вони доволі інтер'єрні Було б непогано їх вишити та ще й оформити Але хоча б вишити, було б теж дуже добре Отже, перший такий стільчик, блакитний Тут використовується не так вже й багато відтінків DMC Одна ниточка Керн шовкова ниточка і чотири відтінки бісеру Milhill. Ось такий у мене є залишок саме цього Керн. Я сподіваюся, що мені цього темнішого вистачить на всі 4, тому що використовується він саме в рамці ось тут для всіх чотирьох дизайнів. Кольор називається «барвінок», дуже схожий на барвінок, на цвіт барвінку, дуже гарний і сподіваюся вистачить. Також в мене для цього стільчика, саме для цього є ось такий біт-пак, це доволі такі, хто вишиває мірабіллю, я впевнена, у залишках є багато сам цих кольорів. Єдиний, це шостий номер. Ось такий величенький бісер, але при нагоді і бажанні можна замінити на щось інше. В мене є, я буду використовувати, але хто його знає, може мені і не сподобається. Отже, перший стільчик – це ось такий блакитний, з якого хотілося б і розпочати. Далі в мене ось такий цей мені подобається найбільше, Такий і сам дизайн стільчика, і кольори цікаві, та ж сама рамка керону І тут вже трошки більше на тучок DMC і на один більше Мілк Хіл. Для нього в мене теж є відпак. Тут навіть більший номер бісеру. Це, здається, п'ятірка. Зовсім великий. Буде цікаво спробувати пришивати. У мене ще не було досвіду роботи з таким великим бісером. Спробуємо. Другий стільчик. Ось цей третій. Теж яскравий. Теж мені подобається. І кольори, і сам дизайн стільчика. На нього в мене немає відпаку, але я подивилася по номерам. Таких кольорів в мене є в залишках багато. І я навіть не шукала. Отже, це третій. І ось четвертий, теж дуже незвичний. До речі, він мені нагадує Одесу. Вірніше, якась йде така асоціація з Одесою. Ось цей стільчик. Тут взагалі два кольори бісору Милхилу і теж невелика кількість GMC. От, я сподіваюся, видно. Отже, ось цих чотири стільчики. І вони невеличкі і можна було б спробувати їх вишито один за одним. как Як бы так показать, що було видно ось такі четыре стільчики. Вот. Симпатичные, симпатичні невеличкі дизайни від дизайнера Нора Корбет. Ось так. Далі ось такий дизайн. Від дизайнера JustNan Holy Bowls Це такий невеличкий дизайн Який вишивається саме для ось такої рамки І в мене є декілька дизайнів від JustNan які вишиваються саме для рамок Я вирішила розпочати саме з цього, з різдвяного Тому що зараз на часі І доречно буде вишити І навіть якийсь час милуватися Тут ось такий embellishment pack. Декілька кольорів бісеру. Судячи з розміру, це два петіта бісера і один червоний такий 11-го розміру і маленьке серденько. Подивлюся, може я щось і яскравіше знайду. Але теж непоганий такий. Ось. Так, покажу рамку. Ось така рамка. Погано, звичайно, передається. блиск і взагалі краса самої рамки в житті виглядає набагато цікавіше як ося, але, я думаю, приблизно зрозуміло, що саме. Отже, ось така рамка, ось такий ембелишмент і по ключу йде в рекомендації 32-й каунт. Zweiger Stone Grey Це ось, саме ось цей колір Він мені дуже подобається Я би сказала, це, напевно, мій улюблений колір Він такий і трошки лавандовим І трошки коричневого відтінку Якось так такий цікавий колір Саме тут невеличкий Такий кусочок потрібен, тому спробую. Буде цікаво, я впевнена, що буде гарно виглядати у кінцевому варіанті. От, спробую і подивимось, що в мене вийде в результаті. Отже, дизайн від дизайнера Justine для цієї красивої рамки. Є в мене ще один цікавий дизайн Ось такий Назва його Sunflower House Це від Victoria Sampler І дизайнер Cathy Gin Чесно кажучи, це чи не єдиний дизайн від цього дизайнера Тому що в моїй невеличкі колекції саме від Victoria Sampler Всі решта дизайнів, які я маю, це саме від теї. Тому що вони мені подобаються більше, там цікавіше дизайни, там різноманітні матеріали, техніки Той же самий хардангер і так далі, тому я для себе вибрала саме тей дизайн, але цей Назвемо так, для мене дуже символічний, тому що Тут такий добротний цигляний будиночок освітлений наповнений радістю, сміхом в оточенні соняхів дві таких синіх пташечки в мирному небі літають і дуже гарний напис Good life is sunshine in the house я би переклала як добрий сміх освітлює будинок Ось. і саме цей дизайн я вирішила присвятити перемозі України. Я вишую цей дизайн і сподіваюся, що перемога буде швидше, ніж я вишую дизайн. І коли це станеться, я обов'язково зазначу дату саме на цій вишивці. І для мене це буде таким символізмом. Перемогу нашої України над ворогом ось такий красивий Sunflower House отже де б розмістити, щоб було добре видно. Отже, в дизайні рекомендують тканину duty linen 28-го каунту я не знаю, що це в мене за шматочок цієї тканини, але він дуже схожий саме до дьоті і я вирішила його використати. Його якраз вистачить на цей невеличкий дизайн і, як на мене, він дуже схожий до дьоті Линин. Тут використовується е, суміш е, бавовняних ниточок і з шовковими ниточками ось такі я в себе знайшла різні залишки від котонових ручного окрасу ось ці дві разом вишиваються це цегла вишивається у будиночку це, скоріше всього, щось зелене це для вікон ось цей світлий це для освітлення в домі ось цей синій такий це для пташечок яскравий це для напису колір, але скоріше всього я може, його і заміню на щось не знаю отже ось такі це бавовняні ниточки далі Саме жовтий ось цей колір, який використовується в соняхах, це, здається, Дінки Десь, я не пам'ятаю, як я назва кольору, але це шовкова ниточка, в мене її не було. Але я знайшла в себе ось таку ниточку. Це Кларяна, це теж шов. Я люблю Ларіану, вони мені подобаються. І, як на мене, це один в один підходить до того, що я бачу на прев'ю. І я вирішила, що я нічого шукати не буду. Я використаю саме цю ниточку. І буде дуже гарно. Отже, ось така одна шовкова ниточка. Ще я знайшла залишок. Ще ось такою зеленою. І з цією зеленою саме ось тут вишивається крона цього дерева. І що ще цікаво, по ключу йде ще ось такі шовкові ниточки від Vie Клейтон. Вона зараз розпочала знову свій бізнес і. Я стала продавати шовкові ниточки ручного окрасу Раніше це були зняті з виробництва, як було важко знайти Але цю схему я придбала саме з цими ниточками Якби їх не було, я би замінила на щось друге Це не критично для мене Можливо, навіть не на шовкові, а на якісь... Хлопкові ниточки не так важливо, але якщо вони в мене вже є, я буду їх використовувати. Отже, ось ці найтемніші вони в соняхах всередині використовуються. Це, здається, зелений, це ось для рамки тут. І ось цей, цей для даху, скоріше, за все. Я не пам'ятаю точно, але ось, така, ось такий мікс ниточок шовкові і бавовняні використовуються в цьому дизайні. Дизайн простий, нічого тут складного не бачу. Я впевнена, що він буде вишиватися достатньо швидко. Але б хотілося, щоб перемога України була ще швидше. Дуже б хотілося, аби, скоріше, це все закінчилося. Отже, ось такий дизайн. Чудовий Sunflower House, який би я хотіла присвятити саме нашій перемозі. Наступний дизайн – це ось такий reproduction sampler. Він був випущений ексклюзивно для одного з магазинів. Я, чесно кажучи, його не збиралась купувати, але мені якось подруга написала, запитала, чи я бачила, який гарний семплер випустили для одного з магазинів. І що їй дуже подобається, я вирішила глянутися, що ж там за такий гарний дизайн. І заодно подивитися, скільки буде коштувати доставка. І говталася тільки тоді, коли мені подякували за покупку. Чесно кажучи, я розраховувала, що там буде ще один крок перед тим, як завершити покупку, але виявилось, що там трошки інша система. Я спочатку була в шоці, потім змирилася, вирішила, що це доля, тим більше, що він мені сподобався. Він цікавий. І невеличкий, але доволі багато кольорів, здається, 22 кольори тут використовуються і, Отже, я його отримала, вирішила довго не звалікати, розпочати, були в мене Сумніви щодо тканини я ніяк не могла підібрати, тому що яку не підбери, як не зелені зливаються, то бежеві зливаються, що не підбери, все, все не те. Довго я думала, довго вибирала, і зараз покажу, що я решт вибрала. А ось така тканина, з, вже з ниточками. Шовкові нитки з Fedelży, як я сказала. І це льон компанії Pictures Plus 36 го каунту, і кольор називається Shell. Подобається мені цей колір. Чесно кажучи, мені шкода було брати саме цю тканину, тому що потрібен невеличкий кусочок. Я хотілося відрізати, але що поробиш, не знайшлося в мене ніяких залишків, щоб а в мене влаштував саме колір. Отже, на, цьому, на цій тканині буде добре видно саме і рамку, і листочки будуть гарно виділятися, але щодо листочки в мене теж є сумніви. Хочу вам сказати Зараз дивлячись на прев'ю ось ці три кольори використовуються саме ось тут в листочках і як на мене саме світлий оцей. тут не такий світлий не так сильно виділяється тому я вирішила подивитися що саме рекомендують в ниточках DMC і була здивована що переходи в точках DMC вони більш плавнее Вот такой, самый темный Он не такий темный, как сводолжий. лжи Те, что що... идет в середине Он тоже не так темный, как свадо лжи И вот этот, самый светлый Он не такий светлый Он темнее, чем вот этот Тобто, виходить, що перехід від самого темного до самого світла дуже різкий такий. І, і не той, що я бачу саме на прев'ю. Я дещо була здивована таким, якби ось тут якраз в DMC номери йдуть і підряд. Одинадцятий, 13 тринадцятий тут вони так розкидані добре, тобто якщо перехід ще місцем і місцем м -м, нічого, то самий світлий, ну як на мене, він дуже світлий такий, така прям світла пляма буде в листочку, отже, я вирішила подивитися, може я щось можу знайти в себе, якийсь такий колір, і все, що я знайшла, це залишки ось такого кольору, теж зеленого. Це номер 3722. Судячи з етикетки, це доволі такий давній дизайна, вибачте, випуск саме цього шовку. Тому я не впевнена, що те, що зараз, Випускають. Він саме о такого відтінку, тому я навіть не намагалася його докупити. Ось, щось буду думати, комбінувати, але ось цей я точно не хочу використовувати. Я для себе вирішила, що він, буде я для якогось іншого дизайну. Тому що ось такий перехід, з цих трьох, якось мені подобається більше. Ну, занадто світлий, я не впевнена, що добре передається на відео, але в житті велика різниця, цей дуже світлий. Отже, ось такий, ось його номер, я вирішила використовувати. І це така моя невеличка буде заміна для цього, саме для цього дизайну Цікаво буде розпочати, цікаво буде подивитися, що ж врешті-решт у мене вийде Отже, ось такий Reproduction Sapper Шовкові ниточки і Тканина 36-го канту, колір Shell, як я вже сказала. Отже, далі це буде дизайн, який пов'язаний з тим, що ви бачите зараз на екрані, а саме кардинали. У мене, на жаль, немає прев'ю показати, але я роздрукувала схему в мілкому форматі, щоб хоча б мали уяву, про що я буду розповідати. Отже, як я сказала, це кардинали. Зараз швиденько покажу ось такі кардинали від компанії Shetoline. Мені подобаються дизайни Shadow Line, особливо ці пташечки. Їх, здається, є в цій серії 8, але мені подобаються 6. І ось шість я би хотіла і вишити. Розпочати хочу саме з коридиналів. Вони мені подобаються. Може не найбільше, але зараз на часі їх вишивати зима. Довго теж підбирала тканину. Не знайшла нічого кращого, аніж просто біла тканина. Тобто це звичайний сніжний білий. Ось і була здивована тому, що майже всі неточки DMC це те, що потрібно для вишивки саме кардиналів. Ось такі яскраві кольори DMC і саме вони вишиваються в кардиналах всі ниточки, які такі із такої фенсі серії шовкові вони використовуються саме для рамки зараз я покажу ось такі шовкові з металиком два кольори ще два кольори таких металевих блакитних чани ниточка, це перли від компанії Karen і перли це схоже більше на 12 номер, і це саме котунова так Вовняна ниточка. Це шовковый Karen. Вот ось такі ось такі гарні теж для рамки. Ось така ще від ден кидайсь. Angloriano Florimel, Florimel це якрас водолжі. І ось така ще і перле шауково від ден кидайсь. Цікава така. Ось, ось такі гарні ниточки це більше для саме для рамки. Ось, а ось цими будуть вишиватися те, що всередині кардинала. А, хочу ще показати. Забула, що є ось такі декілька кольорів в Delica бісер. Чорну, здається, тут всього дві бісеринки потрібно, а тут немало. Так. На всі дизайни може вистачити. От. І всього ось таких декілька кристалів від Сваровських, такий цікавий теж сіруватий відтінок. Я чогось очікувала, що тут буде дуже багато червоного, тому що, як на мене, вони такі яскраві червоні, але червоних я тут зовсім не бачу, тут більше такі переходять теракотові, помаранчеві. Ось. І саме навіть ось в цьому бісері деліка теж такий темно-тиракотовий бісер. Отже, довго тут розповідати немає про що, потрібно розпочинати і буде цікаво, тому що матеріали доволі такі достатньо цікаві. Деякі моє навіть ще і не.. Вишивала, наприклад, ось цими Силклами Брейд Я навіть не знаю, що за відчуття ці Я використовувала Приємно вишивати Отже, ось такий дизайн, як я вже показала Це будуть кардинали Це буде перший дизайн із цієї серії Я би хотіла вишити всі шість Щось в мене прям Буде така серійна, серійний початок з різних дизайнів. Кардинали від Шотелайн. І наостанок хочу показати ще один дизайн. Це ось така подушка від Shepherd's Bush Making Spirits Bright. Я довго думала, розпочинати чи ні, тому що заплановано багато. Я хоча б впоратися з частиною того, що я вже показала, хоча б розпочати, але я вирішила спробувати. Дизайн невеликий, як я вже сказала, і різдвяний. Було б цікаво його все ж таки вишити і навіть оформити, тому спробую. Отже, ось така подушка, це набір. Зараз покажу. Ось такі тут вудзики використовуються. Суміш ось таких бавовняних і шовкових ниток. Ниток тут не багато, але так, як Шепард Збуш рекомендує вишивати в одну нитку. Я впевнена, що вистачить. Я не дуже люблю вишивати в одну нитку, але спробую. Судячи з кольору, це саме Vintage Moco 32-й каунт. Ось така, такий льон, а ось ця тканина це для зворотньої сторони. Червоний такий гарний колір, органайзер, стандартний від Шепард Bush. І здається, а, так, в мене ще є ось такі піни від компанії Justin the Button. Я люблю піни від цієї компанії. Вони такі несуразні, але такі прекрасні в своїй несуразності. Тому, якщо є можливість їх використовувати, я використовую. Саме для цієї подушки ось ці рекомендовані. І гузики я теж люблю від Джазенази. Подобаються дизайни, де вони використовуються. Отже, ось такий наостанок, ось такий дизайн, подушка від Шепард Буш. Подивимося, можливо, і впораюся. Отже, дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то напишіть, що саме. Мені буде дуже цікаво прочитати. Також сподіваюся, що зі всього, що я сьогодні знімала, мені вдасться зробити відео і викласти його в мережу. І після цього всього ще й продовжувати, мати натхнення і бажання продовжувати. Отже, з вірою в краще майбутнє, з вірою в перемогу, все обов'язково буде Україна і зустрінемось в моїх майбутніх відео. Бувайте! До встречи!